Anda sedang menonton Prime 12, sebuah saluran televisyen 12 Singapura. Festival filem ICI Dulux minggu ini, Misteri Rumah Tua, dibawakan khas untuk anda oleh ICI Dulux.